Τα σδόια. Οι όρνηθες μέρος το πρώτον. Χεν. Χε γλαουξ. Δύο. Χε μπύας. Τρία. Χε περιστερά. Τέσσαρα. Χε πτέρυξ. Πέντε. Το πτερόν. Χέξ. Χε στρουθός. ὁ αιγίθαλος. Οκτώ he speisda enne hoa etos deka he alektoris hendeka ho neosos dodeka ho gups triakaideka he neta tessarakaideka he hen pentekaideka ho phasia nos he kaideka ο Ταό, Επτακάιδεκα, ο κύκνο, οκτοκάιδεκα, ο κόραξ.